Aivosairauksiin kuuluu paitsi ja aivojen elimelliset sairaudet, kuten aivoverenkeltohäiriöt, Parkinsonin tauti, ja myös monet psykiatriset sairaudet. Monissa näistä aivojen rakennekärsä ja aivosoluja menetetään. Ja kun näin käy, aivosolut eivät uusiudu. Miten aivoja voi kuntouttaa? Perinteinen ajattelu lähtee siitä, että harjoitetaan toistoilla menetettyä toimintaa. Sen lisäksi viime aikoina olemme pohtineet, voisiko tätä edesauttaa kiihdyttämällä aivojen aktiivisuutta ylipäätään. Ja musiikki, kuuntelu on oiva keino tämän päämäärän tavoittamiseksi. Museikki aiheuttaa hyvin laajalaisen aivojen aktivaation. Ja Tutkimuksessa on todettu, että näin käy myös paitsi terveellä koehenkilöillä, niin myös potilailla. Aivoinfarktipotilaat toipuvat kielellisen muistehäiriön jälkeen paremmin kuunneltua musiikkia. Heidän tarkkaavuutensa kohdistuu paremmin, heidän mieleolansa paranee, heillä on vähemmän sekavuutta. Parkinson-potilaat kävelevät paremmin, jos harjoitus tahdistetaan musiikkiin. Dementtiapotilaat suoriutuvat tehtävissä paremmin, he muistavat lauletun tekstin paremmin kuin puhutun. Heidän käytöshäiriönsä, mielialansa, elämänlaatunsa paranee. Kaiken kaikkiaan musiikki aktivoi ihmisen aivoissa olevaa palkitsemisjärjestelmää, joka aiheuttaa voimakkaan positiivisen tuntemuksen ja näin ollen mielimuseikin kuuntelu on oiva keino vauhdittaa aivojen luontaisia korjausmekanismeja.